Insiktsutbildning, vad är det? Den handlar om mänskliga rättigheter och att möta och bemöta personer med funktionsnedsättningar på rätt sätt. Det sker genom normkritik och praktiska övningar. Vi utbildar politiker och vår regionens förvaltningar.